وہ نیت ہے جتنا آپ کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے میں نے دیکھا اتنا ترقی آپ کرتے ہیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کی م... میں نے دیکھا نیت خراب ہوتی ہے نیت بڑی خالص ہونی چاہیے اندر سے آپ کو اپنی نیت کا خود پتا ہونا چاہیے اور آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتاؤ اگر مستقبل کو دیکھنا اس کا سب سے آسان طریقہ نیت دیکھ لیجئے دی جی نیت میں مستقبل چھپا ہوتا ہے جس کی نیت اچھی نہ مل ملو کہ دیکھیے کہ دنیا کا سب سے بڑا سبق ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کیا نیت جس کی ٹھیک ہے نا وہ سب کچھ ٹھیک ہے